Но кучето, което вдигаше най-много кръвното на тимата се наричаше бойко-пожърникаре или както беше известен средите бок тиквата. Той вървеше по гирбродатия като поглисар. Изгради под неговото криво огромна охранителна фирма и пон. Съществуваше като паразит залепен за тялото на организацията. Двамата с маджо заложиха на този кон и с него смятаха да спечелят всички надбягвани. Това ще просто се раздуват хората. Хората се раздуват. Дълбоко в душата си пашата си оставаше милиционер. Основните му бригадири също бяха бивши служители на Мевере и пудеха отвращени от димата, който открито ги наричаше унези брадати селяци. Велико от туриста набързо се прочу като един от най-големите химици. Стигна и надмина 120 кг живо тегло. Ходеше като мечок. Бях го воюнили от джандамерията в Врания и стана охрана на един бар.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 что просто я прошу сразу думать,